друзі, ну і халепа. Отримав платіжки за опалення і мене реально кинуло в холод. Наче і не на полюсі, а ніяк не зігріюся. Гроші горять, а, -а батареї ледь теплі. Ще й ціна постійно зростає. Як таке може бути? Треба розібратися. Природний газ – це корисна копалина, що утворилася в надрах землі. На щастя, українського газу вистачає, щоб покрити потреби населення і комунальників. Однак шлях від родовища до котельні тривалий. Саме він і формує ціну газу. Усе починається з видобутку, що складає 90% вартості. Далі в гру вступають транспортні компанії. Трубопроводами високого тиску газ подають на розподіл. Розподіл – це надходження до місцевих мереж низького тиску, тобто колишніх облгазів, що тепер належать олігархам. Завершальним етапом є постачання, після чого газ нарешті надходить до нас з вами. Добре, газ свій, з постачанням розібралися. Але ж чому ціни продовжують рости? Ось чому. Щоб отримати кредит МВФ 2020 року, український уряд відкрив ринок газу. Відтоді постачання здійснює не тільки державна монополія, а й приватні компанії. Тоді місцевий дешевий газ почали продавати за ціною німецьких бірж. Ціни злетіли до неба, а люди протестували на тарифних майданах. Влада прогнулася і встановлює верхню планку ціни 6,99 гривень. МВФ обурився, що домовленість порушено. Уряд знову викрутився. Відтоді продає місцевий газ для громадян і комунальників нібито на ринку, але з мінімальною ціною. Тому сьогодні пільгова ціна для населення від «Нафтогазу» – 7,99, а ринкова для підприємств – приблизно 34.40 40 гривень. Цікаво, а вільний ринок – це точно найкраще рішення? Сьогодні ціна газу ринкова, але цей метод управління ресурсами не єдиний, і ще можливі монополії. Історично такі компанії вважаються чимось поганим, адже вони ультимативно диктують ціну і чавлять конкурентів. Але чи можуть монополії бути виправданими? Так, якщо монополії природні. Вони виникають, коли є об'єктивні причини, щоб продукцію виготовляла одна компанія. Це стосується і газу. Будівництво паралельних трубопроводів, що конкурують – це зайві витрати і сумнівний варіант. А от надлишкові маркетингові витрати і агресивна конкуренція – це реальність. Приватні власники прагнуть надприбутку. Як наслідок – газ у платіжках за ціною золота. А у природних монополіях можна зекономити внаслідок масштабу. що більше продукції вироблено, то менша її вартість. Зазвичай державні компанії критикують як монополістів, однак в енергетичній галузі перевага на боці природних монополій. Цей процес ціноутворення потребує регулювання, особливо на етапі видобутку і транспортування газу. Але яким має бути державний регулятор? Ціна власного газу для населення має бути близькою до собівартості. Але хто це забезпечить? Це завдання влади і регулятора. Однак у листопаді 2021 року уряд підписав меморандум із МВФ. На що спитаєте ви? Щоб отримати перший кредит 700 мільйонів доларів. Тому з травня 2022 року за ринковими цінами треба продавати 50% власного газу, а з 2024 року – усі 100%. Тобто газу для населення за пільговою ціною вже не буде. Для українців це катастрофа. Уявіть собі – то платитиме за газ по 40 гривень за куб замість восьми. Сьогодні до Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг входять колишні представники приватних енергетичних компаній. Їхня мета – надприбутки, тому регулятор не зацікавлений контролювати завищення ціни. Отже, проблема не в монополії, а в ринковому регулюванні на користь енергобізнесу. Постачати газ для опалення можуть і приватні, і державні компанії – Треба лише створити умови підконтрольності і прозорості за участі споживачів. Лише так можна встановити справедливі тарифи на комунальні послуги.